اهلا وسهلا بيكم معاكم دكتور مصطفى محمود استشاري النساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل في القصر العيني هنتكلم النهارده عن الطريقه اللي انت ممكن تحسبي بيها يوم التبويض بتاعك بيحصل امتى بالظبط قبل ما اشرح الطريقه ديت احنا لازم نوضح نقطتين اولا ان التبويض ده عباره عن خروج البويضه من المبيض وان هي تدخل جوه الانبوبه او قناه فالوب الحدث ده بيحصل في ساعه معينه وفي يوم معين مفيش حاجة اسمها أيام التبويض أيام التبويض ديت اللي هي الكلمة الشائعة عند الناس بنقصد بيها أيام العلاقة اللي ممكن يحصل منها حمل لكن التبويض دي حاجة بتحصل في ساعة معينة وفي يوم معين تاني حاجة اللي هيقدر يساعدنا قوي ان انت تحسبي يوم التبويض بتاعك هو ان الدورة عندك تكون منتظمة بمعنى ان هي بتيجي في نفس المعاد تقريباً كل شهر. لو هنتكلم بشكل عام فالتبويض بيحصل تقريبا من اليوم العاشر لليوم ال 16 من الدوره، يعني لو حسبنا من اول يوم بينزل فيه الدم بتاع الدوره هنحسب 10 ايام لحد 16 يوم ده الوقت اللي غالبا بيحصل فيه التبويض. طيب يا دكتور ازاي اقدر احدد اليوم بالظبط؟ العاشر ولا الحداشر ولا الاثناشر ولا ال 16؟ اول حاجه انا عايزك تبصي على الثلاث شهور اللي فاتت وتكتبي مواعيد الدوره جاتلك امتى بالظبط هناخد متوسط من المواعيد ديت ونعرف احنا الدوره تقريبا بتجي لنا كل قد ايه يعني من اول يوم لاول يوم الدوره تقريبا بيعدي كام يوم الرقم ده هتجيبيه وهنطرح منه 14 هو ده يوم التبويض عندك يعني مثلا لو احنا الدوره بتيجي كل 29 يوم، يعني من أول يوم الدورة لأول يوم الدورة اللي بعدها بيعدي 29 يوم، هنطرح 14 من 29 هيبقى التبويض عندك بيحصل في اليوم ال 15 من الدورة. طيب ليه اخترنا رقم 14 بالذات؟ خلينا نبسط المعلومة دي ونشرح إن الحاجات اللي بتحصل من أول يوم في الدورة لأول يوم الدورة اللي بعدها بتنقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة نمو البويضه لحد ما توصل تقريبا لحجم 18 أو 20 ملي المرحلة التانية هو مرحلة التبويض وده زي ما اتفقنا انه بيحصل في ساعة معينة وفي يوم معين مش على مدار أيام المرحلة التالتة هو مرحلة الجسم الأصفر ان البويضه دي بعد ما بتخرج من المبيض بتسيب وراها حاجة اسمها الجسم الأصفر الجسم الأصفر ده بيفضل عايش في المبيض ويطلع هرمونات لمده 14 يوم، بعد ال 14 يوم دول الجسم الاصفر بيختفي والدوره بتنزل. طيب احنا ليه بنستخدم رقم 14 ده بالذات؟ لان الجزء الوحيد الثابت في الدوره الشهريه هو ال 14 يوم اللي بيعيشهم الجسم الاصفر، بمعنى ان الايام اللي الجسم بياخدها عشان يكبر البويضه لحد ما يوصل بيها لحد 18 ل 20 مللي وبعد كده يحصل او ييجي يوم التبويض الايام دي variable جدا بتختلف من واحدة للتانية فممكن واحدة جسمها يقدر يكبر البويضة في 10 ايام بس ممكن واحدة تانية جسمها يحتاج 14 او 15 يوم مثلا علشان البويضة توصل للحجم المطلوب ويحصل التبويض ولكن الاتنين الجسم الاصفر عندهم بيعيش جوه المبيض نفس المده بعد حدوث التبويض وبالتالي ان احنا نطرح 14 من المعاد المتوقع للدوره هي دي الطريقه العلميه الصحيحه والدقيقه عشان تقدري تعرفي امتى يوم التبويض بتاعك بالظبط اخر حاجه هتكلم فيها ان في تحليل في الدم تقدري تعمليه بسهوله وتطمني بيه ان التبويض عندك حصل في الميعاد بتاعه وفي الوقت المظبوط. التحليل ده اسمه تحليل هرمون البروجسترون. ده تحليل في الدم بنعمله تقريبا اليوم 21 من الدوره. اهميه التحليل دوت ان هرمون البروجسترون ما بيطلعش في الجسم الا لو حصل عندك تبويض بشكل كويس. وبالتالي لما بنقيس الهرمون ده في اليوم 21 ويطلع مستواه كويس ده معناه ان التبويض عندك حصل بشكل ممتاز. اشكركم واتمنى تكونوا استفدتم معايا.